متى برايكن بيكون الطلاق هو الحل الانسب وخصوصا لما يكون في ولاد طيب اول شي الطلاق مش سهل على حدا وتداعياته كتير بتوجع وتاثيره طويل المدى بس اللحظات اللي بيصير فيها الطلاق عن جد نعمه ولابد منه هي لما بيكون في تعنيف واذى جسدي او لما بيكون في كبت الحريات او خيانه مستمره او حرمان جنسي أو لما يموت التواصل والاهتمام والتفاهم بين الطرفين ويزيد الضغط النفسي عالولاد، أو لما يكون في غيرة قوية عم تخلق مشاكل يومية ما بتنتهي. شاركوني بالتعليقات واعطوني رأيكن